چشمای ناز عربابم دوباره غرق خونه کمون دارم از غربت جدش حسین میخونه از قصه غم حسین به و غم نشسته به پیشونیش سربنده یا حسین قریب و بسته که منو خدا با عشق تو آقا سرشته من علی زهران حسن حسین نوشته شال عذاب گردنش غمین دل حزینه دل نداره غربت اهمه زینبو ببینه این روزا کاره اربابم فقط گریه و ناله دلش پیش زخم پاهای دختر سه سالت گره من و خدا با عشق تو آقا سرشته رو قلب من هر این زهران حسن حسنگ نوشته قول و سرسلت نگاش به دنبال کمونه زهری هر منست محرم حسین تو رسیده در خروشم رخصت بده آقا میخوام پیرن سیاه بفوشم شکل من و خدا با تو آقا سرشته رو قلب من علی زهرا حسن حسین نبشته جام تو دلمو و پر از میو شراب کن جز از آداری جد جده غریبت حساب کن رخصت بده یادگار شاه بی پی میخوام منم واسه سه اینه تو بشم سین زن تو آقا سرشته قلب من هری زهران حسن حسن نبه